Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Власне, четверта бригада, у складі якої перебуває батальйон «Свобода», продовжують виконувати задачі на бахмутському напрямку. І там були задачі в самому бахмуті, і зараз ну, не хотів би уточнювати, але на околицях. І насправді ситуація надзвичайно важка кожен день. Кож, ну, там, за там, тим, що бахмут стоїть, це... Кров, пот, терпіння, жахливі побутові, погодні умови і щодня по декілька відбитих атак на ну, дійсно майже кожну позицію – це от героїзм е, звичайних сол, е, солдат. Е, повертаючись до відповіді на ваше запитання, ви знаєте, я б хотів би якось уникати, тому що ми зараз одна єдина країна і… Е, один є одна єдина нація, один єдиний народ, і в принципі вся країна це одні єдині збройні сили України і ми боронимо. Тому будь-хто хто долучається, і хто є там, ну хто доч... є в сім'ї. І дотичний до перемоги – це є для мене, ну, людиною, яку є одну справу. Насправді, про приїзд Верховного командувача я дізнався так само з новин. І ну, для мене, наприклад, це… Ну, я, я не хотів би трактувати, чи це піднімає бойовий дух, чи не піднімає бойовий дух. Це… Те, що він нагородив солдатів, які дійсно є героями, і давайте е, краще казати про солдатів, яких він нагородив, за що він нагородив, е, які подвиги вона робила. А я е, переконаний, що тисячі цих героїв щодня відбувають у ці шалені атаки ворога, і е, треба просто казати про їх імена, щоб вся Україна знала імена цих героїв, і завдяки яким зараз ми можемо спокійно жити, спокійно е, ну, зну мати якесь побутове життя. От Знаєте, вас... от у нас в чатах пишуть, що добре, що поїхав, важливо для наших військових. Мені здається, що це абсолютно правильно, хоча критики кажуть, що там президент ризикував життям, але дійсно цей візит не був анонсований, про нього всі з новин дізналися. Розумієте, це така ситуація, коли не можна наперед пояснювати, де буде президент. Це є демонстрація Після... того, що країна єдина і що ніхто не покинутий? Звісно, звісно, і я пам'ятаю, як верховний головнокомандувач приїжджав до нас в Лисичанськ, коли ми обороняли Сєверодонецьк. Тобто, ну то нічого там дивного в цьому я б не сказав. Це це робота, це боротьба, це війна на захист нашої держави, на захист нашої, нашої нації. Тому кожен, кожен, від Верховного Головнокомандувача до солдата, який в цей день, в цю годину, в цю хвилину відбиває е, чергову атаку цих от нелюдей, е, злочинців, негідників, вагнерівців і мобіків, одноразових солдат, для мене є герої. однаково. Ну от про тих осіб, про яких ви сказали. Керівник приватної військової компанії Іван Пригожин опублікував відео, на якому бійці начебто стріляють у бік Бахмута, а він сам пропонує Володимиру Зеленському зустрітися. Ну там через кілька годин після того, як стало відомо, що Зеленський там, це відео було опубліковане. Зачепило це ворогів, зокрема вагнерівців Пригожина. Вони розуміють, що їхня... нашому президенту їхні... на їхній позиції, так би мовити, не страшно битися в бінокль я хотів би сказати що кожен вагнерівць зустрінеться з українською землею в якості в добрива це в кращому для них випадку підкреслю в кращому для них випадку тому е терористи це навіть не солдати це терористи це не гідники це вбивці це Злочинці вони заслуговують ну, вони двічі, е, ну порушують там всі можливі. Це моральний ну, елемент, і вони мають бути знешкоджені так чи інакше і поховані в землі. Навіть бажано, щоб це біе сміття навіть не в українській землі, було б поховано, відправилося частинами, пакетами е, туди, де вони. Ну, вибачте, що так нетолерантно в ефірі говорю, але якось коментувати те, що хтось там якесь відео викидає. Ну, це... Вибачаємо це мене... за цю нетолерантність. Мені складно ставити 에... питання про ситуацію в Бахмуті, тому що я знаю, що з травня місяця там... Жорсткі бої, і весь час змінюється ситуація, змінюється тактика ворога. От сьогодні в новинах у нас інформація про те, що ворог перестав менше техніки використовувати, а більше живої сили. Що ви про це можете сказати? Дійсно, дійсно. Ну, якщо порівнюватись там з тими боями, які були в червні, в липні, в тому числі в травні, то ворога вже немає тотальної переваги в артилерії, тобто коли у нього була перевага в артилерії співвідношення до 20, зараз 1 до 5, 1 до 8. Ну, це відповідно зазначає, ну, видно на лініях бойових зіткнень і все інше. І вони намагаються компенсувати цю неповну перевагу, все ж таки перевага в артилерії у них є. Вони намагаються компенсувати це одноразовими солдатами, вони самі їх так називають по перехопленням, з черня місяця, будь-який мобік, будь-який злочинець, будь-який зек, там найманець, просто той, кому дали автомат, дали металеву казку, і сказали, йди туди, стій там, стріляй туди, це одноразовий солдат. І я більше, ніж впевнений, те, що мені відомо, що вони спеціально так роблять, щоб ці одноразові солдати не повертались і не розказували іншим, новим отаким от, от мобікам, про ті жахіті, які відбуваються на фронті, і про ставлення до них, і як їх вбиває українська армія, як українська армія місно тримає наші позиції. А можна, я не знаю, чи, чи достава відповідь на це питання, а що потрібно зараз нашим військовим під Бахмутом, щоб переломити ситуацію? Переломити ситуацію? Так. Я хотів би звернути вашу увагу, що... Для нас є пріоритетом збереження українських життів, збереження життя кожного українського героя. І йти е, в наступ, розуміючи, що там ворога більше по кількості, більше по е, артилерії, більше по техніці, це нести величезні-величезні втрати. І я хотів би звернути знову ж таки увагу, як е, українська армія перехопила ініціативу під Херсоном або на Харківському напрямку. Це було... Довго-довго таке чудо, коли е, українська армія, українська артилерія е, завдяки хоч і недостатнім поставкам, але все ж таки поставкам західної артилерії, в тому числі Хаймерсів, методично винищувала штаби, склади, казарми, місця скупчення резервів сил тощо, демотовувала, деморалізовувала, виснажувала і виматувала, перерізала логістичні шляхи. І як тільки от ворог, по-перше, зараз зупиниться під Бахмутом, а це буде зовсім скоро, адже у них закінчуються сили, щодня півтисячі сотні, до пів до тисячі оцих злочинців гине і залишаються в українських посадках. Вони навіть не забор, щоб ви бачили, сьогодні ми та щодня ми бачимо обльоти, щодня ми знищуємо ворогів, і ми щодня бачимо, як ледве не в кожному окопі в кожній посадці лежать оці е, пакети я не знаю як їх назвати можна в ефірі оці пакети їх ніхто не забирає більше того вони цими пакетами укріплюють бруствери укріплюють окопи вони їх кладуть як укриття від куль від осколків щоб захиститися як перекриття для бліндажів кладуть от те що ми сьогодні бачили і вони їх не забирають. І як тільки у них закінчиться така жива сила, я сподіваюся, вона рано чи пізно закінчиться, принаймні, поки не закінчиться, не варто йти в наступ, щоб не нести шалені втрати. Ми маємо в обороні зручніше, в обороні краще. Маневрена, динамічна, високотехнологічна оборона дозволяє зберегти максимально життя українським солдатам і нанести максимальних втрат Ворог. ворог тому й шаленіє, ворог тому і застосовує цю нелюдську тактику вогняного валу квадратами, не знаходячи наші сили, не знаходячи наших бійців, вони просто методично намагаються перепахати кожен квадратний кілометр міста навколишніх сіл, навколишніх посадок. Але ми, ну, нам дається все ж таки набагато більше мінімізувати наші втрати, мінімізувати і завдавати ворогу найбільших втрат. І повірте, як тільки ворог видихнеться, я сподіваюся, ініціатива буде і на Донецькому фронті за українською армією. Так, знаєте, зараз про ситуацію на окупованій території говорять мери окупованих міст, заступники мерів окупованих міст, ми цю інформацію читаємо і на неї покладаємося. Трафік через Маріуполь шалений, Андрющенко говорить, от, і активний рух російської техніки в сторону Донеччини і Херсонщини. Шалений трафік, відбувається переміщення техніки вже на Донецький напрямок. Це було повідомлення два тижні тому. Як ви це сприймаєте? Повірте, до передової лінії техніка майже не доїжджає, тому що наша артилерія і те, що хотів би попросити ага. всіх волонтерів, там, українців максимально допомагати на квадрокоптери, дрони, тому що краще ми побачимо ворожу техніку за 5 кілометрів, за 3 км, ніж боєць побачить її за 300-500 метрів під час збогів. Тобто, ну, знищувати артилерію, причому високоточною артилерію західних зразків набагато безпечніше для кожного бійця і і для цього треба побачити цю техніку. Так, от відповідаючи на ваше запитання, особливого збільшення техніки рухомого складу не спостерігається. Вони розуміють, що вона буде тут же знищена і, можливо, ну, ну, принаймні особливо великих скупчень немає. І е, е, аномально якоїсь ситуації точно не спостерігаємо.